Salut! Jocul calamarului Serialul corean lansat de Netflix a avut efectul unei explozii pentru milioane de spectatori și a primit aprecieri controversate. Violent, șocant, captivant, dezgustător, emoționant, trist. Se pare că această producție nu l-a lăsat indiferent pe nimeni care a văzut cel puțin un episod. Apropo, dar ție, ce impresie ți-a lăsat? Scrie mai jos în comentarii după părerea ta ce notă merită această producție originală. Dar între timp ce Netflixul se gândește să prelungească sau nu acest serial, o bună parte de spectatori s-a întrebat ce filme asemănătoare ar putea să vadă. Dacă faci parte din cei care și-au pus această întrebare, videoul de azi este special pentru tine, deoarece am pregătit o listă cu filme asemănătoare cu Jocul Calamarului. Deci, hai să începem. Is the God's Will. Asemânarea dintre jocul calamarului și filmul japonez, inspirat din manga cu aceeași denumire, este așa de izbitoare încât regizorul Hwan Dong-hyun, creatorul jocului calamarului, a fost învenuit de plagiat. Totuși Hwan încearcă să se opună acestei păreri, afirmând că scenariul pentru jocul calamarului a fost scris cu 5 ani mai devreme de lansarea The Gats Will și potrivirea dintre cele două producții este ocazională. În centrul atenției se află Siun Takahata, un adolescent plictisit de viața sa monotonă. Însă totul se schimbă atunci când în clasa sa apare păpușa Daruma și toți elevii sunt nevoiți să joace într-un joc sinistru a cărui premiul este viața. Regulile jocului sunt foarte simple, elevii trebuie să apese un buton de pe păpușă, însă mișcările sunt permise doar atunci când păpușa este întoarsă cu ceafă. În caz contrar, capul jucătorului explodează. Spre final, Takahata este unicul supraviețuitor din clasă și viața sa plicticoasă de mai înainte nu-i mai pare așa de rea, cu atât mai mult că păpușa ucigașă îl anunță că curând va începe jocul următor. Vooch Your Eroina principală a acestui thriller psihologic este Aris. pierzându și părinții într-un accident, tânăra este nevoită să lase universitatea și să se întoarcă în orașul natal pentru a avea grijă de fratele său bunav de leucemie. Descurajată și depășită de cheltuieli, tânăra înțelege că nu va fi în stare să achite operația costisitoare care îi va salva fratele. Totuși se pare că soarta-i surâide. Iris face cunoștință cu domnul Lembric, care este dispus să o ajute financiar. În schimb, acesta o invită la o cină, a cărei culminație va fi un joc, al cărui câștigător va primi tot suportul financiar de care are nevoie. Venită aici, Aris întâlnește alți participanți dorniți să obțină premiul, însă nimeni nici nu bănuiește ce va trebui să facă pentru a pune mâna pe bani. Începând cu provocări nevinovate de genul 10.000 de dolari, dacă Iris, care este vegetariană, va mânca carnea servită. Jocul treptat se transformă într-un adevărat măcel și invitații înțeleg că a pierde înseamnă a muri. Scapă dacă poți dacă îți plac jocurile de evadare, atunci nu poți răta acest film, în care momentele de analiză și cercetare sunt condimentate cu o porție emoționantă de thrill și decor expresiv. Șase necunoscuți primesc o invitație originală să participe într-un quest cu premiul generos de 10.000 de dolari. Deoarece fiecare invitație a fost semnată de cineva din apropiați, personajele principale, fără multe întrebări, au acceptat provocarea, sperând că va fi o experiență interesantă care în plus îi va îmbogăți cu o sumă frumușică de bani. Însă, curând situația, i au o întorsătură neașteptată. Încercând să iasă din camera în care au fost încuiați, una din participante activează sistemul de încălzire și temperatura începe să urce amenințător, punând în pericol viețile jucătorilor. Panicați participanții totuși reușesc să găsească pistele necesare și părăsesc camera încensă, însă aceasta este doar prima rundă din jocul periculos în care premiul cel mare este supraviețuirea. Apropo, recent a fost lansată a doua parte a acestui thriller psihologic, Scapă dacă poți 2. Turneul campionilor Camera lui Fermat În continuarea temei cu jocurile Escape Room, aș dori să menționez și această producție spaniolă. Filmul nu este la fel de cunoscut ca și scapă dacă poți. Totuși are momente de suspans și răsturnări de situații, suficiente pentru a te ține în priză până la sfârșitul pelicului. Câțiva matematicieni talentați primesc o propunere de logică trimisă de care va Fermat. Spre final, doar patru persoane reușesc să o rezolve, care compensă aceștia primesc o invitație la reuniunea matematicienilor de vază, unde vor afla răspunsurile la cele mai complicate probleme nerezolvate matematice. În aripați, cei patru se prezintă la locul indicat, care spre surprinderea lor se dovedește a fi o casă veche și izolată, având amenajată doar o singură cameră. Peste puțin timp apare și domnul Firma gazda mult așteptată reuniuni, însă acesta se retrage curând sub pretextul că are o urgență la spital unde se află fica sa. Odată cu plecarea acestuia, invitații primesc o întrebare de logică care trebuie soluționată într-un timp restrâns. Dar fiecare secundă de întârziere declanșează presele hidraulice care centimetru cu centimetru comprimă camera. Întrebările vin una după alta, dar camera devine din ce în ce mai mică și nu se știe când se va opri jocul și dacă se va opri de fapt. Platforma o altă producție spaniolă care la sigur nu te va lăsa indiferent. Chiar dacă majoritatea țărilor au tradus titlul original ca platformă, după părerea mea, cuvântul Gaura, adică traducerea mot a denumirii, prezintă mult mai exact mesajul transmis de acest film, care de altfel este diferit pentru fiecare spectator. Unii afirmă că această producție alegorică reprezintă esența capitalismului, pentru alții filmul este o lecție de solidaritate și compasiune. Pentru altcineva, pelicula va demonstra ce lucruri este capabil să facă un om pentru a supraviețui. Cum n-ar fi, este greu să nu simți toată oroarea prin care trec personajele. Acțiunea are loc într-o clădire cu 333 de nivele, prin care o dată pe zi trece o platformă mobilă cu mâncare. Pe fiecare nivel se află câte două persoane care binevol s-au înscris în acest experiment alucinant. Deoarece cantitatea de alimente nu se suplinește, pe măsură ce platforma coboară, pe dânsa rămâne din ce în ce mai puțină mâncare, astfel încât spre nivelele de jos nu ajunge mâncare de fel și oamenii sunt nevoiți să caute metode alternative pentru a supraviețui o lună în speranța că la ronda viitoare vor fi mutați la un nivel de sus, unde ajunge câte ceva de aleguri. Atât pentru azi, mulțumesc că ai rămas cu mine până la sfârșitul acestui video. Dă un like dacă ți-a plăcut informația prezentată și abonează-te pe canalul meu ca să afle primul despre cele mai interesante topuri și evenimente din lumea filmelor. Nu uita să activezi toate notificările, așa la sigur vei afla primul despre fiecare video postat. Ne auzim în videoul următor.